كما يقول أستاذنا الناقد عن عبد الرحيم جيران فالحامل مكان فالحامل لا يتميز بما يفعله وإنما بما يحمله من تعبير لغوي وبالتالي المكان الذي تدور فيه الرواية لها لسانها المخصوص اللي هو اللغة الحسين يقول عبد الرحيم جيران وإنما بما بما يحمله من تعبير الْلُّغَوِيَ عن العالم بل يتميز إلى بل, بل لا يتميز إلا بما يميزه من رمزية الفعل وفي ضوء ما سلف سنجد أنفسنا أمام مكانين فاعلين عاملين قويين العامل بوجوده بنحو قوة لا يجل لا يجوز ورفعوا المنتدى للاهتداء، كذاك رافعين خبرين بالمنتدى، فالمنتدى مرفوع بقوة، بحال اللي عندك السيارة بريميير اللي كتعمل له بريميير اللي قوية بزاف، فالمنتدى قوي لأنه استطاع أن يرفع الخبر وأن يأتي بالنصب في العاتب. إذا، المكان المؤطر عندنا مكانان اثنان، مكان مؤطر ويتمثل في الصحراء المغربية لمجالها الأنتروبولوجي والتاريخي. والامكنه المعطره وتتفرع الى امكنه متعدده فكما هو الحال بالنسبه للعاصمه العلميه يعني بلاغه المكان بمعنى انها بلاغته تؤثر في الابطال كما يؤثرون فيها في بعض الاحيان الابطال يؤثرون في المكان كذلك سنصل الى ذلك فيما سياتي قلت فالسيدي احمد يتابع دراسته في العاصمه العلميه استطاعت استطاع هذا المكان والعاصمه العلميه ان يؤثر في هذه الشخصيه هو كل شيء عند شعبه